عليه حز لو يضربني اه استنى يضربني اه قمت مدي خبوني. هخبيك فين خبوني ودي ده بيفهم عربي ولا انا فين في اي حته يا عمي هتيجي عليا اقتر يا رب سبحان لازم تعمل لايك وسبسكرايبر يا عم وطي وطي ايه اصحافيات اصحاف ايه اسمها بنامع على بطنك والترسكم لا ما اسمها اسمها ما تدلل شراسة ما يا حبيبي ما تدلل شراسة طيب بصنا عم ها <تصفيق> انت فرحان باللي انت بتعمله ده يا بني يا عم بقى خلين اتبسط بقى انا اللي هسوق يا صاح الله ما انت سأل انا هتيجي ولا امشي لا لا خلاص اللي اناس في مش امشي حمال اقول لك يوسف جاي يوسف جاي ولا نازم الا ادى به <تصفيق> اجي من الوقتها خلاص بقى. يلا باي باي تيك كير تيك كير انت <تتكلم> انت بتكلم مين؟ <ميلي> لا لا ما حبيبتي شغاله في خدمه العمل يعني انا عامل عندها <تكلمان وهو سيلي> استغفر الله استغفر الله يا علاء ده واجبنا, واجبنا. استغفر الله لا ما تحرجنيش اكتر من كده يعني المكالمه دلوقتي حبيبتي اوعى تتكلم اهو بسمع صوتك حبيبتك <تصفيق> حتى المعز والكلاب يلا يا عم الو ايه يا بيبي اضغط واحد عليك اه انا كويس الحمد لله او اتنين بتنفعني بسمع ايه في ايه في حضرتك انا نطيت غلط أنا اللي هسوق وإحنا راجعين، لأن بجد حمزة حاجة قمة في قلة الأدب، يشوف الدركسيون من هنا ويطيطل من هنا، وعمال بقى ياخد غرز في مطبات وإيده دي على التلك بوم 99، هاتوا، سلام عليكم. وقعدت الساعة 10 لا كده تتفضل. العظمة أوي أنا ما بس يلا ننزل. عايز سلاح سلاح. إحنا لسه نزلنا؟ لا لا بجرب بس الصوت. طيب ماشي ماشي. أحميك. طيب هي طيب. قرفني طيب. بالصوت طول الجيم. وسع كده بقى يا ابني وسع ده ده. الحاني يا ابني انقذوني انقذوني انقذوني يا عم هي واحده بس سمعت سمعت إيه؟ حاضر انا بسرعه انا مشفعها ما خلاص بقى مكفي اعمل لك ايه ازمر لك يا عم البتاع مش هيتحرك اه البتاع مش هيتحرك ماشي معايا حاجات معاك حاجات قد ايه لا لا ده انا بجرب الصوت ده بس بيقول هي. يا عم ارحمني بقى ارحمني استنى سنة استنى يا اسطى استنى بقى يا اسطى يدخل على الواد هيركب النفسه وهيطير خد خد يلا ولا قاعد هنا ماشي ماشي عارفك وهجيبك عارف شكلك عرفتك من هدومك ماشي ماشي اشطف ليه تمام اوي كده <تصفيق> محمد هنيدي نعرف انه انت بتعمل في صوته كده هيسب لك ويسب لي ويسب اللي حط صوته في اللعبه حبيبي تسلم لا لا لا لا تعالى بقى كده هوت و... يا امي. معايا الناحيه التانيه وانت واقف على الصوت عامل تجرب الاصوات انا وراك انت بتزق طب مش عامل. فريق واحد هيكسب واكيد مش احنا ايه ده الصوت ده؟ ده اللي هو اللعبه الجديده بتاعة هنيدي ايوه كده بقى دلعني ما بدلعش ايه يا امال بتدلع رجاله؟ تمام آه تمام طمعً شغل اغاني ابر، امعر، حلوبي. اللي جنبي ده خخخخخخخ ماشي يا عم حك على راسك يلا بينا يا عيال اطلع آه كده هو تنزل كده هو. وخش بقى البتاع ده اهو يا شيخ تمام فل يا عم خش بقى خش بس كده تعالوا نتجمع هنا ماشي نتجمع فين هنا اهو هنا فين يعني هنا اهو استنى ما عمل لك ايه ميزهيد انتشروا انتشروا هناك لا لا مش دي استنى قدامنا عدو ايوان هي دي يا مستر بيضاوي بعد اذن حضرتك بعد اذن سيادتك يا عم وقت اللزوم بشغل اصوات بعد كده ما تشغلهاش ما تتسربعش ولا! كان بياخدنا على قد انت ابني انت بتضطر لي بنتر... ب... ايه يعني بتاخدنا على عالي علي اه هجوم طيب مش هتلعبوش عارف وهيت هي فين شوف شفتك لا, لا لا لا طيب هجيبه ازاي ده خبيث ماشي عارفك وهجيب خليك زي ما فوق ده عرفتك من اللي بس حددته خلاص في دماغي يا عم اطلع ايه لا. يا عم واقول لك كام واحد هنا مكبرين محمد محمد محمد يلا علوها محمد علوة وزي وزي وزي خد ابوت البوت ده برضه يمكن عامل عندها يا عم ربنا يسامحك انا مش هوطل الاشكال اللي What? What? ما بسمع كلام امك ندي وطي يلا لا لا ده انا جديد على الزرار بالخراط انا مش انا عايز سكوب 8 ايوه معايا سكوب كل حاجه مجهزه <تصفيق> ولا, ولا ولا انت لسه عايش يا ابني مش كنت بوت, بت... مش كنت بوت بت... لا لا لا لا بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر